Ikke glem å glippe våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på Vi legger ut nye videoer For å ha mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.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 Sært produktet. Du finner alle lenker i beskrivelsen. Glem å abonner. Takk for at du så på. Hvis du likte det de oss i kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i